بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ازيكم يا شباب عاملين ايه يا رب يكون الجميع بخير يسعد صباح كل واحد عنده صباح ويسعد مساء كل واحد عنده مساء اهلا بيكم فيديو جديد من فيديوهات منوعات من رحاله احنا ان شاء الله في قائمه تشغيل اسمها صيادين رحاله. الفيديو اللي فات طبعا زي ما انتم شفتوا مع مشرف عبشكور جرى رقنا على الميه الجديده اللي هي ميه الخيول. فهو الراجل دعاني وانا قلت نجرب برضه ايه يوم كده قبل ما نقلب على شغل الايه؟ شغل المالح. فانا هنحكي لكم التجربه بتاعتي، بصوا يا جماعه احنا هنا في مرامي مرامي بتاعت اخ اسمه حسن، هو واقف قدام مني، انت رقمك كام يا عم حسن؟ 010 010 250 250 39 39 608 608 عم حسن هو فاحت المرامي ديت وهو يعتبر بياجرها للصيادين بياخد مبلغ رمزي كده يعني مثلا 15 20 جنيه على حسب يعني إيه، تجربتي النهارده يا جماعه على دي، المايه ديت المايه دي ما بتحتاجش غله كتير بترش شويه كده صغيرين وترفع المرايه قدر المستطاع بتنطور طبعا شويه في القلبيه انا كنت شغال بخيط 25 رمال 15 سنار اربعه المايه يا جماعه عايزه اللي فايق لها لان بيجي لك غمزات محترمه خالص ممكن تضيع فيها سمكه محترمه لو انت ما انتاش فايق النهارده انا ضيعت سمكه او سمكتين وضيعت غمزات كتيره خالص فده الدور اللي انا كنت قاعد فيه يا جماعه انا اترضيت يعني بس ضاعت سمك كبير والله وضيعت غمزات اكتر دي التجربه بتاعتي يا جماعه على المياه الجديده اللي هي مياه الخيول عشان اللي حابب يجربها يبقى عنده خلفيه كان معاكم طبعا اخوكم سامح الخوالقه تحياتي ليكم ما تنساش طبعا تعملون لايك لو عجبك الفيديو لو ما عجبكش طبعا ما تعملش حاجه واشترك عندنا في القناه اتمنى لكم ممتعه كيلو 45 دي يا جماعه في الكيلو خمسة واربعين صحراوي احلى تحيه يا جماعه من اخوكم سامح نعمل المنايه بتاعتنا طبعا في ناس بتنزل علي المياه دي بمراية تقيلة أنا مش من هواة المراية التقيلة نحب ايه نفضل نرشرش كده ايه طول اليوم غلة عشان نعمل دوشة في الدور ربنا كريم ان شاء الله لو استفتحنا بحاجة لكم ان شاء الله ربنا يقدرنا نقدر نصور مباشر ونقدر نعمل فيديو يليق بحضراتكم خليكم معانا اللهم صل على النبي يا جماعة أنا شغال بخيط خمسة وعشرين 15 خمستاشر فلازم نتقنى على السمكة عشان الخيط ما يقطعش مني. يا رب يا هادي يا رب كريم صباح güzel الفول يا رجاله صباح وارد ان شاء الله ايه يا حبيبي لا تمام يا صغيره ايوه تمام ربع صباح الفل يا رجاله احلى تحيه معلش يا جماعه ما عرفتش نضربها مباشر بسم الله ما شاء الله سمكه مدوره اهي جميله فيها الربع ان شاء الله والله كريم ان شاء الله يومنا جميل بيكم تحياتي ليكم يا شباب الخيول يا جماعه اللي هي المايه الجديده مايه الصحراوي مع الحج اشرف عبد احلى تحيه لأحلى شباب ويومنا جميل بيكم ان شاء الله اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم بارك اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي تعال يا بطة تعالي تعالي أنا مستنيك من بدري بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله حتة حلوة يا جماعة يعني تقريبا داخلة في الربع اهي ، البركة علي كف الايد اهو ، ان شاء الله يومنا جميل يا جماعة ، ربع ان شاء الله ، خليكم معانا طبعا يا جماعه دي كانت في و وخلي بالكم الاصطباح بتبقى حلوه خالص ولكن للاسف ضيعت بتاع ربع ساعه في العده دي عقبال ما سلكتها اضطريت ان نطحها ونعمل عدة جديده بص يا جماعة ده سمك اهوت على البركة طبعا في اللي قدرت نصوره مباشر وفي اللي مقدرتش نصوره أنا حبيت بس لكم برضه عشان تبقوا ايه التجربة كده بكل مصداقية يعني هو سمك خشن يعني على البركة عايز تقليه تقليه عايز يتشوي تشوي المهم يا جماعة المياه دي عايزة المركز عايز حد يكون نايم ويكون مركز له خالص ويخلي باله من كل غمزة دي حاجة الحاجة التانية بالنسبة للرماء الـ الخيط اللي هترمل بيه مثلا خلي طوله ما يعادل مثلا ايه 40 35 سم يعني هتقطع حته مثلا 40 سم وترمل منها السناريه وبترفع بقى ايه سناره عن التاني يعني في الاخر هتخلي مثلا فرد 25 وفرد ايه 35 ما يعادل يعني احنا بنحط طبعا بليه على الريشه بليه صغيره على الريشه او على الغماز فمستحب ان الرمال يكون قصير بحيث ان السمكه لما تشد ما يبقاش معاها طول تاخد تاخد وتدي فيها يعني تهز على طول البليه او الغماس وتقوم تبان معاك الضربه بتاعتها تقوم تضربها على طول لان زي ما انتوا شايفين المياه ايه المايه سريعه خالص دي الحكمه من الرمال الايه من الرمال القصيده المعلومتين دول بس عشان تبقى التجربه ناجحه يعني والفيديو يكون فيه هدف تحياتي ليكم ان شاء الله تكونوا استمتعتم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا معايا غمزه بقى لو جت هنبقى نصورها ما جاتش خلاص